Thank uh -oh. I'm Band depressed, <laughs> man. حادي يركبان متى وصلت البان أرح هناك العيس وبشير في كل لي لعباد الله الله اكبر نادى المنادي في كل وادي لعباد الله الله اكبر الى الصلاه حي على الصلاه فالصلاه تنهى عن كل Only one بزز <مترجم>